انا حبيت الشوره تاعي عندكم للدار صح حتى ما حبيتش بصح انا اليوم نويت نحرقها مش نتا نحرقها نحرقها نحرقها كيما غادي تحرق قلبي ها شورتين نحرقها ما غير حتى وحده تلقى حتى وحده ولا بس نحمل حتى وحده تلبسها ولا توقف فيها فراشيه دليت من منيتو معاك ولا يتحرق كلش كلش يتحرق ها جديدة وكل شيء وكل شيء تحرق، ها فراش تاع راسها و جهاز تاع راسها، كتحرق، كتحرق و راه ليصونص، كتحرق ها، و أنا نكتب عليك يعطيها لي، كتقصد ليصونص قدم نتايا حرقة راه راه شعل، أنا ما ماما كيما حكيت لي كتحرق قلبي، شتو كتحرق أنا اقول لم